على بركه الله تعالى نفتتح اولى فقرات مهرجاننا بتلاوه عطر من القران الكريم يتلوها على مسامعكم قارئ ومؤذن مزار الصحابي الجليل ميثم بن يحيى التمار الشيخ مالك الشيباني استقبلوه ببركه الصلاه على محمد وال محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد يُفَجِّرُ لَهَا تَفْجِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ بِزَيْدٍ أشرب بها الله يفجر لها شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إن ما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وبسيرا انما نطعمكم لوجه الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن فَمَطْرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُوعٌ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عاد آه فأما اليتيم فلا تَقْهَرْ وأما السائل فلا تنور وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فَانْصَبُ إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد